Procurorul general îi răspunde lui Tudorel Toader, după solicitarea ministrului de desecretizare a protocoalelor cu SRI, facem o analiză. Procurorul general Augustin Lazare a declarat, marci, cu privire la solicitarea ministrului justiției, Tudorel Toader de desecretizare a protocoalelor încheiate între structurile de parchet sub linierei, Serviciul Român de Informații, ce Ministerul Public va face mai întâi o analiză de legalitate, iar apoi va lua o decizie. Este o decizie importantă de secretizare a Ea se va lua de îndată ce se va încheia operațiunea de analiză temeinic în această problem. Ca orice alt decizie, Ministerul Public face mai întâi o analiză de legalitate, apoi luăm mesura. Discutăm -me de principiu, facem o analiză pentru a vedea dacă există. Condiciile legii pentru aceasta, a explicat Lazare, la, la sediul CSM, potrivit Ager